Vítejte, kdo nás baví. Dneska si vyrobíme velikonočejho jeho od růleček z toalety, papíru. Budeme potřebovat nůžky, špejla, <tějle> <tějle> fixit, fixu černou, úzkou, hlačový um. papír, růlečky od toaletiného papíru, a nějaký barevný mašel. Třpitivý nebo netřpitivý růžový papír. A tavící pisevý. Vezmeme si ruličky od toaletního papíru. A ustřihneme si asi nějak takhle tři, ty tři dlouhý těch toušek. Když to máme vystřežené, tak si sem na to dáme tavičku a přilepíme. Tak počkáme, až to zaschne. A potom si to vystřihneme. Když už to je zaschlé, tak si to můžeme vystřihnout. Když to máme vystřižené, tak si uděláme obličej. Vyštěhneme si to tady, aby jsme to nemuseli stříhat na A vnitřky ouška. No, aby bylo, bylo menší než to ouško. Když to máme vystřížené, tak to nalepíme do ouška. Teď si uděláme obličej. Vystřihneme malinký čtverček, jako trojuhelníček, jako nosánek, a nalepíme ho na obličej. Vezmeme si černou fixu a doděláme obličej. teď všechny díly slepíme dohromady. Teď si přilepíme špejly. Když máme přilepenou špejly, tak si vezmeme mašle a uděláme si mašličku na ty na špejly. A přilepíme si tam. Mm -hmm. Vezmeme tavnou pistoli a přilepíme Máme hotovo. Tak ahoj.